Ég, lenne slen ég, a föld Álmodunk, s felébredünk Minden út körbefut mm -hmm. Felejts el minden háborút mm -hmm. Felejts el minden